السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في فيديو النهاردة في عجالة عن العربية سكودا فابيا موديلات من سنة 2000 ل2007 هنتكلم عن مواصفات وتجهيزات وأبرز مساوئ وعيوب العربية دي العربية دي من إنتاج شركة سكودا أوتو تشيكيل أصبحت سنة 91 تابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العريقة وهي أصغر منتجات شركة سكودا وأنتج منها عدة نسخ هاتشباك قصيرة وهاتشباك طويلة اللي احنا بنسميها الكومبي وسيدان عاديه زودت سكودا فابيا بعده محركات منها ال1200 سي سي 3 سلندر وال1400 سي سي 4 سلندر ونزلت بنوعي الحركه مانوال 5 غيار اوتوماتيك 4 غيار ولم تحتوي العربيه دي على كثير من التقنيات او التجهيزات الا انها اتصنعت بقطع عاليه الجوده وكانت العربيه دي ناجحه بشكل عام وقتها هنتكلم عن نسخة آه، 2007 التلاتة سلندر ودي تصنيفها كانت هاتشباك متوسطة عدد ركابها خمسة وضعية المحرك بتاعها أمامي عرضي آه، سعة المحرك 1200 سي سي 12 صباب كانت العربية دي موفرة للوقود بشكل جيد الوقود بتاعها كان بنزين بنظام الحقن الالكتروني العربيه شغاله بنظام الجر الامامي المكابح الاماميه بتاعتها الفرامل كانت اقراص وقطر عجله العربيه دي كانت 14 بوصه طول قاعده العجلات 2 متر 46 سم اما بالنسبه لابعاد سكودا فابيا كان طولها 3 متر 96 عرضها متر 64 ارتفاعها متر 45 وزنها كان طن و50 كيلو جرام الوزن ده طبعا قليل بالنسبة العربية وطبعا الوزن الخفيف بيتسبب ان العربية بتبقى مش سبتة على الملفات وفي السرعات العالية اما بالنسبة لسعة صندوق الامتعة اللي هو الشنطة الخلفية كان 260 لتر وده برضو سعة قليلة وسعة خزان الوقود بتاعها 45 لتر زي ما قلنا لم تزود سكوتا فابيا بكتير من التجهيزات والتقنيات الحديثة اللي كانت موجودة وقتها خصوصا في نسخه نايل الحركه المانيوال لم تزود بوسائد هوائيه ولا نظام عن انغلاق الفرامل الاي بي اس ولا مرايات جانبيه كهرباء كانت نازله بمرايات جانبيه يدوي وحركه المقاعد يدوي الازاز بس هو اللي كان كهرباء ونزلت من غير فتحه سقف وفرش المقاعد بتاعها كان قماش نزلت سكودا فابيا بقفل مركزي للابواب ومزيل ضباب للازاز الخلفي بالاضافه لازاز فمي وامكانيه تعديل ارتفاع الاضواء الاماميه بشكل كهربي وكان في ضوء فرامل ثالث علوي والعربيه نزلت بتكييف ودريكسيون هيدروليك. من ابرز عيوب ومساوئ سكودا فابيا صندوق التروس. صندوق التروس الاوتوماتيك في النسخه الثلاثه سلندر. بيحتاج للصيانه دايمه والموضوع ده كان متكرر وكان في شكاوي كتير. العربيه عزمها ضعيف بالنسبه للثلاثه سلندر اما النسخه الاعلى الاربعه سلندر اختفت منها المشكله دي. سكودا فابيا بشكل عام الكهرباء بتاعتها معقده الى حد ما بالاضافه لقله الفنيين المختصين بيها على عكس شقيقتها اللي سبقتها سكودا فليشي. العربيه في السحب بطيئه وعلى السرعات العاليه غير ثابته وخاصه في الملفات في النهايه سكودا فابيا وخصوصا المزوده بمحرك الاربعه سلندر بتعد عربيه جيده وعمليه قليله الصيانه عربيه مدينه بتتفوق على مسيلاتها الكوريه في النقطه دي لكن قطع الغيار بتاعتها سعرها مرتفع ومش متوفره بشكل كافي والصيانة بتاعتها كمان سعرها مرتفع العربية موفرة الوقود بشكل كبير وتصميمها الخارجي كلاسيكي أنيق لكن ارتفاعها وحجمها الصغير أفقدها السبات أثناء السير بسرعات عالية في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة صغيرة مفيدة أشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله